પગે લગાડવા આવેલો પોતાની ગાડી ભાડે કરીને આવેલા અને ભાવનગર થી આવેલા ની માણસો બેઠો भाई भावनगर आने दीकरा साक्यता अहमदावाद लगी नैसे टके थोड़ा थोड़क हारू माता रोज ना रोज खाशु मैं आया એક માણસે કીધું કે આ બાય ને સંતાન નહી થાય અને પછી મેં મેલડી ને કીધું જો જગત માં કાંઠાળી મેલડી બેઠી હોય તો મારા ઘરે શેર માટીની ખોટ છે જે રિપોર્ટ ડોક્ટરે કર્યા હતા ને દીકરાના કે આને દીકરી દીકરો કઈ નહીં થાય ભાવનગર ના ડોક્ટર આગળ દીકરો લઈને ગયા કે સાહેબ રિપોર્ટ થાય ડોક્ટરે હાથમાં ફાઈલ જોઈન કીધું કે દીકરો નહી થાય તો સાહેબ આ શું છે આ મારો દીકરો નથી બીજું શું છે ડોક્ટરે એને એમ કેવાય કે તમારું જે ધર્મ હોય આ લો મારા એકસો રૂપિયા ધરમ ને આ ધરી